Як сісти за роботу, Ганна Осадко створює навколо себе святкову атмосферу. Основа гномика це звичайна банальна шкарпетка. Набудь чоловіча Тому що чим більша шкарпетка, тим буде більший гномик. Всередину депахається сантепон, тоді із фетру шиється капелюх, ручки. Борода з іграшки дитячої, яку я розпорола і зробила бороду. Носик з жіночої шкарпеточки. Ганна Осадко каже, на виготовлення гномика їй потрібно до 4 годин. Для того, щоб зробити ніжки для іграшки, потрібні гарячий пістолет, ножиці, фетр та фурнітура. Мистериня каже, навчилася виготовляти гномів за один день. За тиждень зробила 5 таких скандинавських іграшок. Мені завжди цікаво, чи я щось ще вмію. І мені подобається пробувати різні нові техніки. І коли п'ять днів тому моя співробітниця Оля запитала, ти вмієш робити гномики? Я сказала, ні, не вмію. А тоді подумала, а чому це не вмію? Гном Євганна Осадко дарує своїм рідним і друзям. Першого гнома, якого виготовила, каже жінка, подарувала співробітниці. В Олі маленький син, і це був гном хлопчачий гном. Тому що в нього шапка така смушева, така козацька шапка і він весь такий українсько-козацький гном. Майстриня каже, виготовляти гномів дешевше, ніж купити в магазині. Якщо використовувати те, що в нас є вдома, тканини, наповнювач, то ціна гномика буде приблизно десь 50 гривень, а готові коштують від 250 і вище, вище. Ганна Осадко розповідає, зазвичай виготовляє іграшки в тиші. «Дуже бракує насправді тепер людям в тиші. Я так зауважила, що люди бояться бути в тиші. Це великий шанс побути в тиші наодинці з собою. Це теж створює якусь певну гармонію». Скандинавські гномики – це істоти, схожі на наших домовиків, розповідає майстриня. Каже, для них характерна відсутність обличчя. Шапки у цих гномів натягнуті до носа. Давні ляльки вони ніколи не мали обличчя, тому що в очах душа людини і були такі фрагменти, такі забавони, що така лялька зможе вкрасти душу дитини. І, мабуть, наші скандинавські друзі теж так обереглися і забрали очі своїх гномів». Ось такий гномик в результаті вийшов у Ганни Осадко. Його, каже жінка, надійшла до Львова своїй подрузі. «В скандинавській міфології гномик охороняє дім. І я хочу, щоб у новому році у ваших домінках теж було завжди тепло, затишно. І у вас є ще 5 годин, як мінімум, щоб зробити собі ось такого гномика, який вам буде допомагав у новому році. Мирослава Західна, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль.